ہاں بھائی میں نے سنا ہے تو بلاگنگ اسٹارٹ کر رہا ہے کر. کر رہا Freedom. Freedom. Friends, کر رہا اور دوستوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا میں کون ہوں میں کہاں رہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں یہ سب باتیں میں اپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ نہ تو ان سب باتوں میں آپ لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی مجھے ایک پرابلم ہے نہ تو مجھے ولاگنگ آتی ہے اور نہ ہی میری لائف کوئی انٹرسٹنگ ہے اور نہ میں خود کوئی انٹرسٹنگ پرسن ہوں تو وین ایور آئی ٹرائی ٹو تھنک اوور میکنگ بلاگس تو میرے دماغ میں بہانوں اور ایکسکیوز کا ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا تھا کیمرہ ہے مائک ہے ابھی تم کھولے گا کیا تو اور ولاگنگ کو پڑھنا وڑھنا نہیں ہے اگر میرے بلاگس ڈیلی نہ بھی آئے تو زیادہ ہلاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات آئی ایم اے بگ فین آف مورو اینڈ ایسان جونیجو سو اگر کہیں پہ بھی چھاپا نظر آئے تو اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا